Salutat din nou! În acest video aș vrea să vorbim de unul dintre subiectele mele preferate când vine vorba de Facebook Ads Cum scalăm campanii? Și de ce printre subiectele mele preferate? Pentru că asta înseamnă că treaba merge cât de cât sau treaba merge bine și suntem pregătiți să cheltuim mai mulți bani pentru a ne crește vânzările și profitul. Dar cum facem asta? o întrebare destul de des întâlnit și doresc cât mai repede să ajungi aici. Sper că cu informațiile de până acum ai ieșit din provocarea, nimic nu merge, acum deja merge nou. Cum fac mai mult din să meargă și mai bine. Și sunt, o să vezi, două mari moduri de escalare. Depinde foarte mult care, pe care dintre ele să o folosești în funcție de ce fel de campanie ai și cum ai făcut setarea inițială. Avem două mari moduri de scalare a campaniilor pe Facebook Ads. Și avem metoda clasică. Când practic ai o campanie, să zicem o reclamă, o audiență sau o anumită combinație care funcționează și practic mărești bugetul cu până în maximum 20% odată. Deci dacă ai 100 de lei îl mărești la 100%. 19 eu să fii sigur, da? Și după aceea poți mai târziu în aceeași zi sau a doua zi să mai intri și să mai mărești cu încă 19 sau maximum 20%, deci la 119 mergem la 150, să zicem. Și tot așa mai departe. Asta ar fi metoda clasică. Și într-o anumită măsură e ok. Doar că sunt mai multe probleme. Odată e posibil de la un moment dat, crești, crești, crești, la un moment dat să nu mai meargă. Și pur și simplu de la un anumit prag al bugetului, se ducă în cap totul. De aceea e foarte important crești și să aștept. Să vezi cum, cum influențează asta, de a poți să faci o dată pe zi sau dată la 48 de ore, și monitorizezi cum, cum evoluează costurile uh, campaniei roas sau costul per lit. Deci, asta e o problemă cu metoda clasică, că la un moment dat poate să nu mai ducă, și de asemenea vezi, faci o schimbare, stai o zi două, uf, ne ia foarte mult timp, poate trece moment. De aceea eu recomand foarte mult o, o a doua, această a doua metodă de scalare, o metodă mă rog, nouă sau mai diferită, care practic se folosește de structura contului sau structura campaniei. Pentru că, practic, cel mai bun mod prin care să scalezi campaniile, cel mai bun moment este ieri. Asta înseamnă că, în momentul în care le-ai setat, să fie pregătite pentru a fi, a fi scalate. Asta înseamnă că avem diferite combinații de audiențe sau de reclame pentru a găsi una sau mai multe care merg foarte bine și care să cheltuiască în continuare buget. De asemenea, dacă facem asta, pornim acele campanii, dar cu buget mai mare. Și atunci ele deja, dacă am găsit o combinație câștigătoare, ele vor. Avem destul buget încât să simtă asta în. Și în contul din bancă. Da? Nu avem 50 de lei pe zi și crește la 55. Asta nu se influențeze cu, cu nimic. Da? Deci câteva reguli legate de noile metode de scalare care, din nou, repet, țin foarte mult de structura contului și practic avem campaniile un pic mai stufoase, dar nu foarte stufoase, pe care le pornim cu bugete mai mari. Asta ne și mărește șansele să descoperim variații câștigătoare, să scădem riscul fals-pozitiv, adică ai o, campanii, o porni bine și poate aduce două, trei vânzări, dar după aceea nu, nu mai merge așa, e că nu ai buget mic. E mai ușor ca Facebook să găsească variante câștigătoare, dar nu poți asta să replici la nesfârșit, mai ales dacă vrei să crești mult și agresiv Deci pornim de la bugete mai mari. Când ceva merge, iarăși scalăm, uh, scalăm foarte mult. Poate avem o campanie anterioară de testare Am văzut ce a funcționat. Preluăm într-o campanie nouă variantele câștigătoare cu un buget dublu. Asta înseamnă scalare ca naiba De asemenea, ne putem folosi de reguli automate. Acestea sunt niște reguli pe care le putem sta la nivel de campanie de adset ceva în gen, nu poți pune niște reguli, dacă campania sau adset sau reclama a cheltuit suma de X azi și nu a adus vânzări sau nu a adus vânzări în parametrii pe care ne dorim noi Să o pune pe pauză, până la miezul nopții, să se a doua zi Pentru că sunt zile și zile și astea ne permit și nouă când pornim cu bugete din acelea de un fax în mâna când dau click pe, pe pornit Totuși mă las să dorm bine pentru că știu că se controlează costul Adică nu cheltuiește tot și nu aduce nicio vânzare în acea zi Asta pe de o parte. Pe de altă parte avem și reguli care în momentul în care treaba merge bine, să mărească buget. Da, e o zi bună, merge treaba cu toată forța înainte. Astea sunt principiile scalării pe care o recomandăm noi. Da? Sunt mai multe moduri. N-aș vrea să intru în niște tehnicalități, dar doar să știi când te gândești, la ce înseamnă scalarea asta, că o vorbim de, de ea, la ce poți să te gândești. Da, avem scalarea pe verticală. Asta înseamnă că investim mai mult în ce avem deja. Cum spuneam, cel mai bun mod a fost, asta înseamnă că am pornit cu anumit buget mare, care dacă îl cheltuim și îl cheltuim eficient, e bine. Și avem aceste reguli pe care le-am menționat pentru creștere buget sau opri buget. Sau avem na, și poți să crești și bugetul campaniei sau adsetul în funcție de unde l-ai pus cu acel 20% pe zi. Asta e pe verticală, mai mult pe ce merge. Mai aveți scalarea pe orizontală și ele merg folosite împreună în paralel. Poți să ai audiențe noi, în sensul în care vezi că merge ceva un anumit produs da, sau anumite reclame, le iei și Faci mai multe adseturi, ideal în campanie nouă, cu mai multe audiențe. Dar, să vezi, poate găsești o audiență mai bună decât cea inițială. Mai avem testele. Ah, asta e o chestie destul de necunoscută în România. Dar ce se referă acestea? Uneori când ai buget foarte mare, dar audiența potențială e mare, dar dacă ai un produs de larg consum, ai văzut că în momentul în care setăm o campanie cu anumite setări, ea și alege o parte din audiență la care o să se ducă și la ceilalți nu. Și atunci, practic, noi ce facem? Uneori duplicăm pur și simplu acel adset Efectiv cu aceleași setări, duplic de a spune, spune exact aceeași chestie, dar în momentul în care pui paia, aia, asta are șanse mari să ia o altă bucățică din restul audienței și tot așa. Deci uneori avem două adseturi cu exact aceleași setări când avem audiența potențială foarte mare. Așa mai poți testa dacă e cazul, aici n-aș recomanda foarte mult, plasamente noi, deci locuri de afișare ale reclamelor nu, dar mai degrabă produsele și reclamelor. Reclamele. Deci avem audiențe produse și, și reclame. Deci vezi de ce îi spune pe orizontală că mergem la altele. Da? Mergem, ok, avem opțiunea asta, mai mergem și la asta și la asta. Scalarea pe verticale sau mă rog, mergem adânc pe, pe asta, da? investim mult în asta, all in pe asta. Asta e, asta e diferența între cele două abordări, să spun așa, sau mă rog, două moduri de, de a scala. Din nou, nu există corect sau greșit. În principiu, cam pe ambele ar trebui să le folosim, dar ținând cont de aceste recomandări legate de cum ar trebui să facem scalare acum, ca să putem chiar să cheltuim mult când treaba merge. Sper că, sper că a fost util și clar. Dacă nu, nu este, să mai lași întrebări sub acest video, dacă ai ceva întrebări specifice pentru tine.